Про те, як потрапив до стаціонарного пункту обігріву, розповідає його відвідувач Микола Тетерець. Я тут подивився по сімейних обстоятельств. Ну, з братами посварилися, по зиму батьків нема, не живуть, помирали. Валерій Лущевський розповідає, в хаті, де він мешкав донедавна, нині жити неможливо. Постійного місця роботи немає. Підробляє прибиральником. Така справа, що в селі згоріла хата, я сам села Перчиський Хмельницького району, Хмельницької області. Ну і так попав сюди в цей соціальний центр. Валерій Лушевський каже, в пункті обігріву перебуває третій день. Іншого місця для ночівлі немає. Сам перед роботу шукати, заробляти щось, якось відновлюватися. За словами заступника директора міського центру соціальної підтримки та адаптації Ростислава Максимєва, на території центру, крім, Стаціонарного пункту також діє мобільний пункт обігріву. Це військова палатка, яку опалюють буржуйкою. Тут другий день ночує Віктор Казмірчук. Я сиджу, гріюсь коло буржуйки, я купинився, я без хатку, лишився без Сред... существування, так будемо казати. Ну да, чай пили зранку. А так ще обіду не було. До пунктів обігріву звертаються люди з вулиці, без постійного місця проживання. Раніше засуджені, говорить фельдшер Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації Валентина Ягодзинська. Є необхідні медикаменти для надання до лікарської допомоги, каже жінка. Людина приходить, ми я її обов'язково оглядаю. Що треба? Якщо є педикулез, значить, санобробітку проходить, є бензил, бензоат, мазь, щоб лікувати педокулюз, а так медикаменти в нас є для того, щоб надати першу медичну допомогу до лікарської. У відділенні нічного перебування 40 клієнтів, розповідає заступник директора Центру соціальної підтримки та адаптації Росислав Максимів. Мобільний пункт оберіву щодня відвідує в середньому 10 людей, говорить чоловік. Підтримувався він працівниками ДСНС. З понеділка ми почали чергувати по зміну працівників нашого центру. За у мобільному пункті обігріву перебуває близько 10 осіб, які приходять, гріються. Деякі можуть там залишатись на ліжкомістях, де хто посидить за столами, поп'є чаю і йде далі. У тимчасовому пункті обігріву сім ліжок, каже Ростислав Максимів. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.